In între Dragnea i Muguris Rescu, a indus o stare de neîncredere în guvern. Respunsul BNR. Presubligiere din Camerei deputaților Liviu Dragnea, a făcut public, vineri, corespondent pe care a purtat-o cu guvernatorul BNR, Muguris Rescu, în scrisoarea sa susținând ce membrii conducerii BNR au indus la nivelul mediului economic o stare de neîncredere în guvern. politica monetară atribuția exclusivă a BNR reprezintă o componentă esențială a mixului de politici macroeconomice promovat pentru asigurarea unei dezvoltări economice accelerate, dar sustenabile sub de durat. În acest sens, consider ce politica monetară trebuie să se armonizeze cu politicile guvernamentale. Din acest punct de vedere îmi exprim îngrijorarea față de măsurile întreprinse la început de ani de CETR-BNR sub liniere care, în opinia mea, nu reprezint cea mai potrivit cale de coordonare a politicilor macroeconomice, arta Liviu Dragnea la începutul scrisorii sale CETRE Consiliul de Administrație al BNR, potrivit Mediafax. El mai apreciaz ce o politic monetar adecvat trebuie configurată în raport cu politica fiscal bugetară sub linierei, în general, cu politicile guvernamentale stabilite prin programul de guvernare.